هل يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء سبع مرات اثناء الغسل من الجنابة دون أن تصب الماء على شعرها؟ لا يكفي ذلك، لابد من صب الماء على شعرها ثلاثا. النبي صلى الله يعني عليه وسلم بأن تحتي عليه ثلاث حتيات. أما إذا كانت واسية لكن عمة الرأس أجزأت تعمه، أما مجرد تخليل من دون صب الماء فلا يكفي. لابد من صب الماء، لابد من جريان الماء على الرأس. اما مجرد تخليل بأصابع فيها رطوبة تخلل لكن من غير سب صب الماء لا بد من صب الماء ولا مره لكن السنه ثلاث لان في حديث ام سلمه قالت يا الله اني اشد شعر راسي اف انقره لغسل جنابه وفي روايه اللواء عند مسلم رحمه الله قال يكفيك ان تحدي على راسي ثلاث حتيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين فبين الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها أن تحتي عليه ثلاث حسيات فلو أنها روته في من دون ثلاث حسيات صبت عليه الماء كفى لكن ثلاثه أفضل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل في الإبلاغ جزاكم الله خيرا